بنگال کی ایک ٹائگریس جس کا نام تھا چمپا وائگریس اس کو دنیا کی سب سے خطرناک ترین ٹائگریس مانا جاتا ہے کیونکہ صرف اس اکیلی نے چار سو انسانوں کو مار دیا لیکن آخر کار ایک مشہور برٹش ہٹلر جم کاربرٹ نے آخر آخرکار اسے مار دیا